No, to ležím v posteli, takže jako já spávám jenom jako ve spodním prádle, tudíž jako se neřeším, jako co mám na sobě. Takže když ležím v posteli, tak proč bych se jako měl oblékat jinak? Záleží, když jsem doma, tak samozřejmě mám i jako nějaký pohodlnější oblečení. pokud je to nachlazení, kde ještě chodím do práce, tak samozřejmě možná v zimě si člověk vezme čepici nebo šálu a snaží se držet v teple. Když jsem nemocný, tak se většinou nepřevlíkám, jako když jdu někam ven, například do školy nebo do práce. Hmm, neřekl bych, že se oblékám Jinak, když jsem nemocný, hmm, protože většinou stále funguji, jako, že musím do univerzitu, na univerzitu musím do práce, takže vypadám podobně.